Я, я показую Харку, я просто… 80-річна Марія Чернова, жителька, 80 жителька Харкова, плаче, коли згадує рідне місто. Северна Салтка більше всіх пострадала, і в наш будинок влетіла ракета. Іменно в квартиру визвали МЧС, вони витащили. Добре, що вона не здетонірувала. Жінка приїхала в Чемерівці до племінника, а той невдовзі втрапив аварію і помер, розповідає його односельчанка Наталія Гончарук. За її словами, Марія Чернова вирішила повернутися в Харків. 16-й етаж, світла немає, води немає, бо там газу немає в цьому домі. І ми її запропонували до себе, і вона до нас приїхала проживати. У нас сім чоловік в хаті. І хлопчик під опікунством у нас теж ми взяли собі, бо шкода було. І бабушку взяли, і свікруха, і в мене хлопчик інвалід, 15 років, і, проживаємо. і ще один син. Бабуся каже, живеться і в родині Наталії нормально. Нормально, відношення нормальне і взагалі все нормально. Якби не существує той війни, я забиваю просто моментом, я забиваю. Хочеться повернутися в свій город. Наталія каже, у бабусі Марії грошей з пенсії не беруть, але матеріально родині важко, тому звернулися по допомогу в Карітас. Кейс-менеджер цього проєкту, благодійного фонду Зоряна Маташко розповідає, хто може отримати компенсацію за житло. Самотні люди, 60+, взагалі самотні, без дітей, годуючі мами з дітками до двох років, одинокі мами, батьки опікуни, які, бо такі є історії, що дітки під опікою з бабусями. Таку компенсацію мала б отримати і жителька Ізюму Валентина Сікун. Каже, вона – опікунка трьох своїх внуків, і їм важко матеріально і психологічно. Ми приїхали з погреба, 10 днів сиділи. Ми приїхали, в чому сиділи? Новенька в хаті осталась. Не могла заставити піти в школу, тому що нам було вдівати нічого та компенсацію жінка отримати не може, бо на орендоване житло його власник не має офіційних документів. Зоряна Маташко каже, бабусі-опікунці спробує допомогти, та розповідає про цю допомогу. Оплату оренди житла протягом трьох місяців разовою проплатою. Настала сума, про це проговорюється, прописується у договорі про те, що сума є сталою, з якої суми повиплачуються податки державі обов'язково, а решту – це вони обговорюють з власником. Таких угод, за її словами, заключили наразі 32 та мають кошти на 50 договорів. Переберуться втілювати черговий проєкт. Плануємо, маємо вже на то кошти, йдуть організаційні роботи, забезпечення людей паливним матеріалом, сіл, негазифікованих. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.